За бронзу чемпіонату міста Хмельницького з футзалу U10 змагаються команди «Сокіл» – ці гравці в чорній формі та «Старбол» – його футболісти в Блакитному. Рахунок відкривають в другій частині першого тайму гравці «Старбола». Тренер Старбола Ігор Ямборка розповідає: у чемпіонаті в цій віковій групі беруть участь два склади гравців клубу. За третє місце грали футболісти першого складу. Не можна рахувати сильніші, слабші. Просто другий склад. Це дітки, які тільки прийшли на футбол. Ось має прийти певний етап, щоб вони укріпили укріпли в своїх силах, укріпли в майстерності. Це лише питання часу. Гравці клубу Старбол забили в цій зустрічі два голи: футболісти Сокола, один його гравець Максим Ткач каже про цей матч. Моя роль. Було не дати, щоб нам забили гол, забити самому і перемогти трішки не виходило. Просто погано грали. Голова асоціації футзалу області Артем Глас, тренер команди «Сокіл» каже, бронзові призери визначилися за підсумками не однієї, а двох зустрічей. Так вирішили представники команд та затвердили регламент. В першому матчі «Сокіл» виграв 4-1, в другому поступився 1-2, але за рахунок двох матчів команда стала володарем бронзових нагород, чемпіоната міста з футзалу. Ще один гравець «Сокола» Артем Розен Здайгора каже, у першому матчі з Тарболом команда грала набагато краще. Тоді й він забив одного гола, і футболісти його хвалили. Що я молодець і правиль, правильно здію зробив. Футболіст каже, для нього важлива й підтримка вболівальників, які речівки для сокола мають особливі. Сокіл до бою, ми завжди з тобою, або сокіл вперед. Рахунок міг бути іншим, якби ворота Старбола не захищав Владислав Малюта, який не раз рятував ворота від влучань м'яча суперників просто був настроєни на ігру, щоб виграти. Владислав розповідає, футболом займається п'ять років. Коли мені було п'ять років, я хотів бути воротарем. І завжди був на воротах. Тренер Ігор Ямборко каже, чемпіонат міста для його гравців важливі змагання. Плани плані впевненості дітей, ігрової практики діткам перший тур, який які дітки були, і зараз вже останній тур, дітки з кожною грою ростуть. Майстерності, впевненості, змагання і ігровий процес має бути обов'язковими. У цій віковій групі змагалися дев'ять команд. За другий, перше місця чемпіонату матчі відбудуться незабаром, каже Артем Глас. За перше місце буде грати команда, «Новатор» Хмельницький та «Вівакап» Хмельницький. Протистояння між ними відбудеться на наступному тижні. Із його слів, в загалому у чемпіонаті міста трьох вікових груп бере участь 31 команда. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.